Немов в кіно, прошила нас наскрізь, не видима стріла, без мене ти ніхто, без тебе я не я. І не живу, і не люблю, і не літаю я, і не живу ночами йду. Стікаю я, коли поруч-поруч-поруч біля мене тебе нема, коли поруч-поруч-поруч біля тебе не я. Bad.